Нічний автостоп, да, тільки. Так, так, що ми ще Ну, ми, коли виписували ідеї до цього проєкту, правильно, в Майнд Меп, у нас так. точно був такий пункт – виділити епізод під нічний автостоп. Так. Ну, і... це, в принципі, не сплануєш, а навпаки, нічний автостоп – це те, що стається, коли планування зникає. Так. Ми якби… А... Так що це, схоже, це, знаєш, так як? Це, схоже, стається. Так. Тобто ми, ну, ми сказали, типу, о, було б кльово реально поавтостопити вночі, там, спробувати, всяке таке. І тут Антоха каже, слухай, давай типу, так, планувати цього не будемо, так що типу, вночі. А от коли плани зірвуться і вийде так, що доведеться. Нічний автостоп е, насправді е, не має в реальності в цьому словосполученні чогось такого екстремального чи якогось такого страшного чорта, який може в ньому видаватися. Заняття насправді досить медитативне. Машини приїжджають дуже рідко, потрібно лише підтриматися і подавати їм сигнал. Ми із Толіком домовилися по черзі поспати. Тепер, власне, Толік спить я чергую, слідкую за нашими речами. Проїхало щойно дві машини із угорськими номерами. Вони якось відреагували на Будапешт, але я не дуже зрозумів, як... ...стромно. Наразі так поїхати в Угорщину вночі, особливо на розмовляючи мовою. Але ну, треба вартувати на машину, яка відбезе нас до Будапешта. Це може статись, не знаємо, коли там якісь чуваки... Включили таке класне музло, воно б поперло, так заряджає задає тон. Е -е. Ну, а ви самі, якби їхали до Будапешта, то нас з буде право в такому стані? Ну, от, мабуть, з власності причини ми ще досі тут. Доброго. фільмуєш? Ну, то... Зараз Зараз 5.20 ранку. Ми з покинули ту заправку в Братиславі. І везе нас хто? Везе пан поляк. Пан є з поляком. Якся пан називає? Крістоп Шриштов, А я є Антон, а то є Столік Дякую дуже за допомогу Дякую Там, поки ти спавиш, у мене відбулось таке знайомство У птиці, не знаю Таке... Uh, підходить пара, таких уже старших людей І я до них намагаюся поговорити І йдете автостопом, і що вони кажуть Та, да, буде в Англію Питаю, добре, довго вже чекаєте? Вони мені кажуть, шостий день 6 днів, 6 днів, 6 днів, 6 6 днів, так що я думаю, Толик, ми нормально справляємося. Взагалі, молодий. Я не розумію, чого начекають 6 днів, чого? Ну, карти, я би розкажу. Давай, Толик, хіба награй для всіх поляків. Дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую і дуже. Нехай усі, нехай всі скислі з неї. Що поляки дуже допомагають. Краще допомагають полякам. Просто нереально, просто всюди. Та українською непогано говориш. Да ладно. Чекай, поїхай, то є ще кров'яка ягра, тисяч кілометри до станції. Ну, аб до 2 так по дорозі. Ну, то 100 км, там і no, бензинка там є. Ну, то no, там lepiej. Нокт. Так. Mian Anton. Why have no Що там нафту знайшов? отлю розглядів. Яким методом розглянув послідовних наближень? О, о, іди домовляйся. Так. Я вже як з Тайланду говорив, е, So, äh, Sie sprechen äh Deutsch und äh Так. Ungarisch? Ja. Aha. Danke dafür. Das, das, das, das ist alles. Okay. okay. Ich wollte schon Englisch lernen. Aber, äh Wart, Russisch lang gegangen. Egal, egal, Arbeit, dann habe ich я Deutsch, Deutsch ein bisschen gelernt. Okay. Dann da Englisch schon drauf gekriegt. Deutsch geredet. Äh warte gar von Ukraine, Ukraine. Ukraine. Ukraine, ja. Ukraine. Ukraine. Ukraine. 2 3 nein nein mehr sehr schlecht das ist das Nummer gut ist yo ja das ist schlecht ist Немо я розумію. Немо я розумію. Махін нахріхте він український. 30? Так. Отже, на годиннику 9.21, і uncranian.com передає свої вітання із міста Будапешт. Дуже сонячно, за вікном 27 градусів Цельсія. Ми, власне, перетинаємо на мості річку Дунай. Наш водій, пан Карой, привез нас від самого кордону до столиці, а в Будапешті, як виявилося, затори. Ось, власне, стоїмо і маємо достатньо часу, аби вивчити угорську мову. Галау, чим я, Карой, з Мадяо Сенгу? Сьогодні в цьому анкреї проекті, в цей час, на Елостамі-Кет, іде Будапешт, Мадяо Гатарту. Дякую, і кажу «Пен». Пен, Свердонанді. Це Антолій Ковол і Ми зараз. Із файного підземного спортбару в студентському районі Будапешту проект передає вам свої вітання. Мене звати Антон. Я Толік. І ми вам бажаємо побувати тут, побачити це все і відчути угорську гостинність. Спонсором нашого мандрівного проєкту є магазин спорядження «Кургани.Краку.Кон», який надав нам спорядження для августовців. Також наш проєкт є благодійним. І якщо вам подобаються наші відео, наші текстові матеріали, наші фотоматеріали, ви можете пожертвувати певні гроші на благодійність потреби. піде на обладнання душових кабін в москищинському будинку для дітей з обмеженими можливостями. Душові кабіни це дасть також. Ми, як автостопники, можемо сказати, що це одна з трьох найважливіших речей в житті. Mark Kovac 24 Зараз ще ж на 11:00 Hello, is this Robert? <laughs> Anton Anatolic. It's on the third floor. Yep. Uh, want we'll to find it.